Dnes si spravíme plné dekorácie z tiehna. Na ponku budeme potrebovať slaninu, jeden starší rohobik, trochu vody, petržmenú húbňa, symbolu cesna k pažitku. Na kráľový rohobik zaujeme trochu vody. Pridáme cibulu. a orestíme. Orestovanú cibulu pridáme grohľikom. Pridáme ostatné ingrediencie. Premiešame to. Osolíme a z zmes. Pridáme vajce. Celé to premiešame. Vy kostenec tiehná. Osojíme. Opepríme. A dáme plnku. A zabavíme. Poklapkáme olejom a dáme pies do róli na 200 stupňovca juzlina.